في سعد قصيدي لي شكت لكل جديد في, في حفل المنا وتذكرنا تنالحونا قصايد يا ولد من فتح لطيف ديوان محمد الليها للجزاه يعرفونا محمد الليها الجزر يعرفونا على 37 قومي سعد في <تصفيق> طعامه من لا دار الحرب جيني مثل الطوق <تصفيق> وارج منك الموت والله ما يحبونا في ساعة صيد في سعد جفانا في حب. وجدانا حزه الضيق كل الناس ينصونه ومزعما لا لدار الحرب قخطانا مسبل اللي من كثره طعونه روقي يا زحانه الحراجين <تصفيق> <تصفيق> مثل <طوية> ور <تصفيق> <تصفيق> لجنة الموت والله ما يهابونا